Το Pocket επιτρέπει την αποθήκευση σε αυτό άρθρων που ξεχωρίζουν στα κοινωνικά δίκτυα, όπως λόγου χάρη από το Facebook ή από το Twitter, προσθέτοντας κατάλληλες ετικέτες για αυτά, ούτως ώστε να είναι δυνατόν να τα επανεξετάσουμε ή να τα μελετήσουμε σε μεταγενέστερο χρόνο. Για να χρησιμοποιήσουμε την Android εφαρμογή Pocket, θα πρέπει πρώτα να συνδεθούμε με τον Google λογαριασμό μας σε αυτή, δημιουργώντας ένα κωδικό. Στη συνέχεια, μεταφερόμαστε στη λίστα των άρθρων μα στο Pocket. Τη λίστα των άρθρων μα στο Pocket είναι δυνατόν να την εμπλουτίσουμε με δύο τρόπου: είτε από τον υπολογιστή μα, είτε από τι άλλε εφαρμογέ που χρησιμοποιούμε. Επιλέγοντα το επάνω δεξιά σύμβολο των τριών κουκίδων, μας προσφέρονται οι επιλογέ Switch to tile View, μέσω τη οποία μπορούμε να αλλάξουμε την κατεύθυνση τη οθόνη τη εφαρμογή σε κατακόρυφη θέση. «Bulk Edit» η οποία μας επιτρέπει να διαμορφώσουμε με μαζικό τρόπο τις υπάρχουσες λίστες μας. «Refresh» προκειμένου να επικαιροποιήσουμε τα στοιχεία των αποθηκευμένων λιστών μας. «Settings» μέσω της οποίας μπορούμε να παραμετροποιήσουμε την εφαρμογή. Και «Help» η οποία μας προσφέρει μια σειρά από βασικές οδηγίες χρήσης της εφαρμογή. Επιλέγοντας την τέταρτη επιλογή Settings, παρουσιάζεται στον χρήστη ένα νέο παράθυρο που περιέχει βασικά στοιχεία του λογαριασμού του, στοιχεία οπτική παραμετροποίησης της εφαρμογής και δυνατότητες ορισμού γρήγορων πλήκτρων για την αποθήκευση σελιδοδεικτών στο Pocket. Επιλέγοντας το επάνω αριστερά σύμβολο των τριών γραμμών, μας προσφέρονται σε ξεχωριστό πάνελ οι βασικές λειτουργίε της εφαρμογής. Ειδικότερα, μέσω του νέου αυτού πάνελ παρέχεται πρόσβαση στα highlights, στη λίστα του χρήστη, στα tags που έχει επισυνάψει, στα αγαπημένα του, καθώς και στο αρχείο των παλαιότερων επιλογών του, ενώ μπορεί ακόμη να προσπελάζει τα εισαρχόμενά του και κάποιες πρόσθετες υπηρεσίες.